Вимкніть, будь ласка, мікрофони всі. Так, я про себе хотіла розповісти трошки. О, дуже добре, я бачу ваші всі плюсики. Клас, чудово. Тож ми з вами можемо так спілкуватися. Трошки про себе. В 2021 році а, я переклала книжку «Маленька книга про сортування» на двох мовах, українська та російська. Я вам її надам в телеграмі, а, коли ми будемо з вами проходити про сортування. А, вона безкоштовна для дітей в електронному вигляді. Також безкоштовна буде екорозповідь, як Софія вчила бабушку сортувати органіку. Це, можливо, вам також допоможе, коли ми будемо з вами роздивлятися окремо лекцію про органіку. Анна мене представила, я ваша тренерка-лекторка, я також читаю лекції в ZeroWest Академії для дорослих. А, також у мене є декілька а, відео а, екологічних порад для дітей та дорослих на YouTube-каналі. Якщо забажаєте, можете передивитися. Також в Instagram є сторінка. А, там ви можете задавати мені будь-які питання. Там багато інформації про Zero а, І там я навіть розповідаю, як жити в кожному дні. А, також... Ми нашою сім'єю проводимо суботники, ми їх називаємо ворка після орка» і ми долучаємо інших людей робити це з радістю. Був проєкт «Неділя без бумаги», кожного жовтня він проходить. Також багато-багато лекцій у садочках, у школах, офлайн, онлайн з іншими людьми. Uh, у нас був uh, на, в прошлому році uh, дитячий проект. Хтось із вас, мабуть, приймав участь у «Нуль відходів» конкурс коміксів. Uh, з, дея... uh, з деякими вчителями вашими, мабуть, я зустрічалася на конференції, яка називалась «Неконференція», і вчила їх також екології. Uh, і темам «Zero uh, uh, Так, uh, Також в громадській організації «Центр медійних та громадських ініціатив, я була волонтеркою аж три роки, і ми проводили багато дитячих та інших проєктів. Тож, ми дійшли з вами до дуже найважливішого слайду. і Зараз будьте дуже уважні. То було таке, знаєте, те, що я робила всі ці роки. Емоція плюс інформація дорівнюється домінанту. Що це означає? Я вже дорослим розповідала про це, але не всі дорослі розуміють цей слайд. Діти, вони, знаєте, такі, і ви якісь інопланетяни, і ви, мабуть, більш розумніші, і інформацію ви дуже гарно розумієте, коли вона до вас приходить. Тож, пригадайте, коли у вас щось відбувається, якась подія, у вас... Производиться емоція якась, вона може бути гарною, коли вам щось дарять, да? ви радуєтесь. І вам щось кажуть, якісь слова, там, наприклад, з днем народження, або ще щось, там, да? або просто вам ударять подарунок, тому що ви дуже, дуже гарний друг або подруга. От. І у вас закладується такий, знаєте, стиль у житті. Якщо у вас було, було не дуже гарний такий настрій, знаєте, якщо ви були такі ну, образливі якісь, і у вас, вам було сумно або ще щось, і вам дають якусь інформацію, то ви з цією інформацією і з цим почуттям, з цією емоцією, ви можете прожити цілий день знаєте, ходити сумні-сумні такі. Ви бачили, як е, батьки, коли вони поссоряться, вони весь день ніби не можуть прийти у себе, або дуже великий час, наприклад. Розумієте, про що я говорю? І коли ми з вами будемо зараз дивитися інформацію, я дуже хочу, щоб ви її дивилися не з, той, не з тієї сторони, що в Україні або на планеті щось у нас таке погане, Знаєте, всі ви, я впевнена, що всі ви бачили вже якусь там заплутану у кульку черепашку або пташку. Так, це сумно, дуже сумно. Але ця інформація не повинна в вас заходити з негативними емоціями. Так, у когось був день народження, з ним народження. Скажіть, чи це зрозуміло чи не зрозуміло? Поставте мені плюсик або мінусик. Зрозуміло. Ну, добре. А, а ви вірите в те, що те, про що ви думаєте, воно матеріалізується? Якщо так, плюсуємо. Угу. Mm. О, добре. А, ті, хто ще не впевнений, що наші думки, вони матеріальні. Зараз ми з вами проведемо експеримент. Дуже простий експеримент. Як це робиться? Подивіться на картинку з лимоном. Зараз ви можете подивитися і просто... Можете заплющити очі, можете не заплющувати очі. І згадайте, як ви підходите, берете там в холодильнику лимон, берете ножик, досочку, кладіть цей лимон на доску і представляйте, як ви його ріжете маленькими шматочками. Лимон так розрізається, він прискає. Ви берете одну дольку лимона, кладіть його на свій язик. І ви відчуваєте таку кислинку на своєму язику. А тепер скажіть мені, будь ласка, у кого в роті зараз з'явилася слюна? Якщо вона з'явилася, поставте мені, будь ласка, плюс, щоб я побачила. Так, ще у кого? О, у когось аж багато слини, я так зрозуміла, так, з'явилася в роті? Про що говорить цей експеримент? Про те, що насправді ми з вами лише просто подумали. Я поверну один слайд назад. Ми просто подумали, але е наші з вами думки, ми просто представляли це. І на фізичному рівні у нас наш мозок і наш організм е створив якесь таке маленьке чудо. У нас виділилася слюна. Тож, наші думки повинні бути в позитивному стані. Розуміли? Якщо вони у вас будуть в негативному, то у вас буде, ви будете шукати інформацію всюди, і вона буде вам попадатися в негативі. А якщо ви будете шукати її в позитивному стані, то ви будете знаходити її позитивною. О, хтось мені рисує, малює тут. Що ж, то, що я казала. В Україні у нас дуже багато екологічних проблем всюди, як і на всій планеті. А, та у нас такі брудні майданчики дитячі, да? це картинка справа, ви бачите, який великий там, ескаватор їздить по горі? Це звалище, сміттєзвалище, полігон називається, можливо, не всі бачили. Це дуже, дуже багато сміття і у нас біля великих міст бувають такі сміттєзвалища. Тож ви мабуть не знали, да? хтось знав, хтось не знав. Ви виносите це у відро, приїжджає машина біля дому, забирає і вивозиться на смітник такий. І проблема в тому, що таких смітників вже дуже багато в Україні. Дуже багато. І наша з вами задача, Зменшити це? Хіба це можливо? Так, я думаю, що це можливо. Скажіть, вам подобається, коли на дитячих майданчиках, коли ви приходите, а там чисто? Так. Звичайно. Так. А скажіть, чи хтось несе іншу відповідальність за чистоту на майданчику, чи ви також несете відповідальність? Коли ви ми там, наприклад, принесли жвачку, якусь гумку, да? або цукерку, або батончик, або е, напій з собою взяли якийсь? Да? Ми теж. Так, ми теж. Від... Тож перекладати відповідальність на інших за чистоту не треба. Все починається тільки з нас. Хоча, можливо, мама або е, дворник повинен вичищати цей майданчик або можливо інші люди або можливо президент наш повинен чистити все Ні. Ні. все залежить весь світ саме в наших руках і цьому треба вчитись з дитинства а ще, діти, я вам скажу, що ви можете навчити своїх батьків і старших сестру або брата теж навчити, щоб вони були відповідальні за чисту країну. Як ви вгадаєте, чи треба взагалі, щоб у нашому світі, на нашій планеті люди були екологічними? Якщо... Так. Так, добре. Так. А хтось у нас не вимкнув мікрофончика. А чи треба для цього, як ви думаєте, чи треба для цього, щоб бути екологічною людиною, слідкувати за своїм тілом? Чи це якось пов'язано, чи ні? Ні. Ну, давайте приводити приклад. Давайте. Зараз відповідайте мені а, на питання. Якщо ви чистите зуби, чи слідкуєте, і коли ви слідкуєте за кількістю солодощів, цукерок, що трапляється з зубами? Напишіть мені у чаті один або два. Две. Хто може в, в, в, в, в, включити чат? О, добре, один, правильно. Я, я не, не можу. Не можеш нічого. Я так а, показую стрілочку. Її видно чорна така. Так. Це добре. О, багато хто хто зміг. Нічого. Ти можеш попросити наступного разу дорослого, щоб тебе навчили користуватися чатом, і ти зможеш мені там відповідати щось. Плюсики ставити, мінусики або циферки якісь писати. Добре? Да. А, тож. Що ж означає бути екологічною людиною? Екологічна людина це людина, яка слідкує за своїм тілом, яка слідкує за своїми думками і за своєю Землею, за своєю планетою. Хто читав книжку Маленький Принц? Там є така фраза: став поутро, умився, привів себе в порядок, і одразу ж прийдіть в порядок свою планету. Коли ми з вами думаємо позитивно, коли ми не е, викидаємо, е, коли ми не кажемо, що відповідальний за щось інший, мама, тато або братик, сестричка або інша людина, якщо ми беремо відповідальність у свої руки за свої події, і якщо ми відповідаємо за своє тіло, за те, що ми в нього, а, яку їжу ми в, ї... в своє тіло а, покладаємо, то ми становимося екологічною людиною. Я потім вам приведу приклад. Ну, давайте, зараз. Добре. Скажіть, будь ласка, поставите мені плюсик або минусик. А, цукерки – це корисна їжа для дитини? Ні. Ні, це не корисно. І я вам скажу, де зв'язок з екологічностю. А, більшість цукерок, майже всі цукерки, вони в не екологічній упаковці. Ми з вами будемо на просмортуваннях, коли ми будемо з вами спілкуватися, ми це будемо проговорювати. Тож, а, коли ми з вами їмо, наприклад, яблучко, ви ж бачили на а, полиці в магазині? Яблуко, воно не упаковано. Ви можете просто взяти цей продукт і ну, помити, звичайно ж, так, і поїсти. Тож є такий зв'язок, ви потім відслідкуєте це. Скажіть, якщо ви прибираєте у будинку, як виглядає будинок? Як на картинці 1 чи на картинці на малюнку 2? Правильно, на, на малюнку один. А, є причинно-наслідковий зв'язок між цими подіями, коли ви щось робите. А, одразу не буде помітно, мабуть, ваших е, кроків, які ви будете робити маленькі, але наприкінці літа, коли ви вже будете класними, мабуть, даже спікерами, блогерами, як сказала Аня, а коли ви все будете знати про екологію, про зіру вести, все будете знати і будете все використовувати і щось робити у своєму житті, у вас не буде так, як на малюнку два, у вас не буде хаосу. У вас не буде хаосу вдома, у вас не буде хаосу в вашій кімнаті. І ви будете намагатися зробити, щоб було чисто, навіть на землі. І починаєте ви освоювати свої екозвички ви ніби малюєте свій світ, ви покращуєте його. А, багато людей питають, чи це важко бути екологічною зіровостю людиною. І хтось думає, що це така людина, яка живе у лісі. Ну, як баба Яга або а, такий старичок Боровичок. Я вам скажу, що ні. Взагалі, бути екологічною людиною – це робити маленькі кроки, щоб зберегти ресурси землі. Хтось а, витрачає свій час своє життя, щоб зберегти ресурси землі, там воду, наприклад. Хтось а, економить електроенергію, хтось а, не викидає батарейку на землю, хтось а, слідкує за тим, щоб не було пожеж і не вирубає ліса, а навпаки засаджує дерева. А, щоб бути екологічною людиною, це чистота та задоволення насправді. Це вміння управляти своїм часом і фінансами. Ви станете більше у вас стане більше грошей насправді. Ви бо ви не будете сплачувати за те, що вам не потрібно, і будете вчитися не сплачувати за пакування. Бути екологічною людиною – це економічно, тому що, коли ви покупаєте е екологічні речі, вони спочатку кажуть, здаються вам дуже-дуже ну, дорогими, але вони служать дуже довго. Діти в Україні знаходять нові екологічні рішення та технології, бо приймають участь у проектах екологічних. Да, наші діти з України, не дорослі діти, діти роблять це бути екологічною людиною це бути в тренді завжди мабуть ви бачили у когось у школі вже є якась така бутилочка для води своя вона може бути стекляною, може бути а, м, пластиковою але багаторазовою бачили ви у школі а, але мабуть, бачили а може, у когось із вас є бутилочка така багаторазова? Якщо у вас є, поставте мені, будь ласка, плюсик. Я хочу посчитати зараз, скільки дітей має свою багаторазову бутилочку. Хто у нас в критике і у тренді? Так, раз, два, три, чотири, п'ять. У когось нема. 6, 7, 8. Дев'ять, ой, який жирний плюс поставили. Десять. Бачите, у, вже у багатьох, хто зараз приєднався до нашої лекції, є своя екобутилочка, і це круто, ви молодці. Ви прийшли до нас вже осознаними. А, також бути екологічною людиною, коли ми кажемо, я зараз кажу не зіровость людина, я зараз кажу екологічною людиною, бо це пов'язання. А про розіровось ми з вами будемо, ми зараз підійдемо з вами до цього. Це також бути здоровими, як я казала. Тому, тому чому? Коли ви здорові, у вас гарний настрій, у вас є енергія робити щось, щось читати, щось майструвати, малювати, в общем, щось робити класне. А коли у вас а, е, нездорове тіло, у вас немає ресурсу, щоб щось зробити. Розумієте? Ви, ви не хочете допомогти матері там, або братику, сестричці щось зробити. У вас поганий настрій завжди. І у вас немає настрою навіть там, піти і щось а, на нагадати мамі, щоб вона взяла з собою торбинку якусь, щоб не брав китик. Бути екологічною людиною це піклуватися також про інших. Uh, є діти і дорослі, які займаються uh, спасінням uh, uh, животних. Uh, у нас в uh, у Харкові є багато, -багато таких uh, домиків, да, де приймають uh, котів та собачок та інших звіряток. Uh, бути екологічною людиною це це також обирати транспорт екологічний. А, влітку класно, коли у вас є свій велосипед, наприклад, або ролики, да? або коли ви користуєтесь їздити не, од... не один в машині, а якщо у вас є машина і це комфортно для вашої сім'ї, коли ви всі їздите разом, ні, міс... разом всі а, в машині. Вот. А, щоб не їздила, знаєте, одна людина в машині. Це не екологічно. Бути екологічною людиною це не залишати після себе зайвого сміття Вони не після себе нічого? коли виходить Ні. кнік або Ні. на майданчик свій Ні. дитячий Ні? Точно? Не кидайте Другого разу бачив як якісь люди в річку скидували просто все сміття ось так просто ми їхали собі на велосипедах ще до війни коли ми я був у третьому класі, там я бачив, як якісь хлопці скидали сміття у річку. І так робить багато людей, тому що вони не навчалися. У вас у школі навіть, чому ви зараз прийшли до нашого Zero West Кемплю, батьків? Тому що ви прийшли отримати такі знання, яких надають в школі. Розумієте? В школі цьому не вчать. І батьків теж не вчили. І коли ваші батьки були дітьми, не було пластику у них, взагалі не було. І у мене в дитинстві не було пластика. Ми виносили одне відро зі сміттям, там була лише органіка. Лише органіка і все, там не було пластику взагалі ніякого. І відро у нас було не пластикове, а металеве. А і баки хотела, були на вулицях металеві А я не бачила, те, що коли була в другому класі, ми їздили на річку, це ще не було в І я бачила, що у людей було дуже багато сміття, і вони викинули це в річку І вони зробили це неправильно, і ти це розумієш зараз да. От, це добре, коли ви це розумієте, коли ви Скажете своїм друзям про це, батькам, якщо ви помітите, що хтось хоче викинути сигарету, наприклад, на землю. Це також на Цього не треба робити, тому що в сигареті, а, у цьому фільтрі, також є пластик. І такого робити не можна. І ви повинні розповідати людям про це. І як, чим більше будете розповідати їм, тим менше людей буде, які не знають про це. А ще, якщо пластик попаде в якесь море, то риби, вони ж не розуміють, що це пластик, і вони можуть так загинути, тому що море буде постійно брудне. Правильно ти кажеш. Тож, е якщо ми з вами говоримо і про Зюрю е екологічна людина, а, то а, ми, наприклад, з дітьми прибираємо наші майданчики просто так, із задоволенням, потому, тому що вони наші майданчики, ми там граємось, ми там проводимо свій час. Ми просто беремо один або два пакетики таких на РІЮЗ, які дуже а, грязні, і заповняємо їх а, всім сміттям, яке, яке є на майданчику. Але я дітей вчу, щоб вони не торкалися нічого з голими руками. Завжди беріть з собою або перчатки, або ось така штучка. Бачите, як у дівчинки в руці? Це, такий, е, да, це така, така паличка. Класна, вона збирає сміття. Угу. От. А, а от ви а, в Харкові, хтось, мабуть, бачив в центрі міста, а, доставали із нашої ріки Уди а, пластик і його виставили от, у центрі одну тонну. Щоб люди подивилися, а, скільки сміття вони викидають і куди воно виливається. Воно нікуди не дівається. Сміття, воно не розтворюється у небі або у землі. Так от. Так неможливо. Треба його або переробляти, або уникати. І Zero West – це про те, щоб уникати сміття. Тому що Zero West, ми зараз з вами дійдемо, перекладається як нуль відходів. Тож, ваші екозвички, які ви тут придбаєте, вони будуть рятувати життя тварин. Ваше життя, тому що ви будете оздоровлюватися і е, світ е, рослин, тому що ви не будете закидувати нічого в лісі, в річці. Зрозуміли? Так. А, скільки часу потребується для того, щоб змінитися? Ну, я вам скажу так. Всі ми різні. А й, чому ми різні? Тому що я, наприклад, зараз запитаю, у кого яко, е, який колір улюблений хтось каже мій улюблений красний мій жовтий мій синій мій зелений ми всі різні а, різного росту да розміру віку а, що нам подобається не подобається тож для кожної людини а, потрібен буде свій час а, для когось потрібно буде можливо один місяць для когось три місяці щоб щось змінити так а для когось півроку рок три роки а, Неважливо, важливо, щоб ви щось вже починали робити з малто, маленькими кроками, але зараз. І ро і розуміли, що а, все залежить не від того, що хтось якийсь дядя або тітка щось зробить, а все залежить від нас самих. От ми дійшли з вами до картинки, коли а, діти Завжди плутають, навіть дорослі, дорослі плутають, завжди плутають, вони не розуміють, чи є різниця між сміттям та відходами. А, можливо, ви знаєте, чи є, чи ні? Так. Да. Ну, да. давайте да, я вам відповідаю. Сміття – це те, що ми з вами викидаємо в відро, що їде аж на полігон, але... Але, якщо ми з вами будемо вчитися у Zero West Camp і ви навчитесь сортуванню і е, у ваше відро вже не будуть попадати е, такі відходи, які можна переробити, ну наприклад, да, пластик, багато пластику можна переробити, е, скло можна переробити, метал можна переробити, папер можна переробити. Тобто, якщо ви... Ми, ви навчитесь а, сортуванню, якщо ви а, навчитесь а, робити списки, коли ви будете ходити до магазину, щоб не покупати зайвого нічого, коли ви навчитесь а, а, уникати пластику, який не переробляється, то у вашому смітнику у відрі будуть такі відходи, їх буде дуже мало, дуже мало відходів буде. І з ними ви ну, нічого не зможете нібито зробити, крім того, щоб відправити на полігон. А, я забула сказати, що окремо, якщо ви навчитесь також видаляти органіку, щоб переробляти її, компостувати, то все інше, що поїде на полігон, то ми називаємо сміттям. Зрозуміло? Так. Так. Давайте то, зараз відходить? зробимо uh, 5 хвилин перерви, тому що можна переробити а відходи, то що можна переробити. Так. так. давайте з вами зробимо uh, невелику перерву, добре? Ви сходите поп'єте водичку. Добре. Размотаємо підходимо. По... Пам'ятаєте той малюнок, коли я вам uh, показувала, як виглядає сміттєзвалище? Так. Uh -huh. Так, от у нас в Україні проводили дослідження, е і вони е дізналися, що на одну людину, на одну людину е близько 300 кг відходів сміття викидається на смітники, на полігони. 300 кг, ви представляєте скільки це? А якщо взяти, якщо у вас сім'я чотири людини, то це більше тонни на рік. Скажіть мені, от напишіть, ви циферки можете ж писати? Напишіть, скільки разів на тиждень ви виносите сміття? Ди, два, три, скільки разів? Або ви не знаєте. От хтось три. Що, сім, сім днів? Кожен день? Чесно? Так. Ого. Так. Нічого собі. Як ви думаєте, скільки разів на тиждень моя сім'я, а нас дві е, дитини і двоє дорослих, ми, скільки разів е, на тиждень ми виносили сміття? Mm? Ну, давайте загадайтесь. Напишіть скільки чотири. Я, що я екологічна людина? Нуль. Правильно, нуль на тиждень, але на місяць скільки разів? Один, так. Да. Один раз на місяць. Тоже коли ми все перебираємо, відсортовуємо, відмовляємося від того, що нам не потрібно, коли я в супермаркеті або в магазині покупаю товари у свою торбинку, а не в пакетик. Розумієте, коли я роблю якісь екологічні кроки, які ви будете вчитися, то наша сім'я. На рік викидає чотири людини. Як ви думаєте, скільки? Кілограмів сміття, десять п'ятнадцять. Десять кілограмів сміття на рік. Чотири люди викидають сміття. У сміття, коли користується принципами зірове. Тому що, наприклад, до викидання ми відсортовуємо ще в магазині, бачите, така картиночка? Я купую без упаковки те, що може переробитися. І я все до викидання до того, як викинути у відро, я все це переробляю ще. Розумієте? А якщо ви цього не зробили, не відсортували, і все викинули. А, люди, ну якщо у вас у місті є якийсь там а, сміттєпер... а, завод, який переробляє пластик і щось, і вони беруть все це, наприклад, да? вони можуть переробити з вашого відра лише 15 відсотків, тому що воно не чисте, не відсортоване, воно грязне, в остатках їжі вашої. А якщо ви все це вивезете на сміттє і думаєте, ну там бомжі зможуть можуть відсортувати, знаєте, як кажуть, що я повинна сам, або я повинна сортувати, бомжі можуть відсортувати. То я вам скажу, що тільки 4% можна там, на сміттєзвалище, відсортувати відходів. Тому що все інше, воно портиться і не пригодне вже для переробки. Ми з вами підійшли до принципів Zero West, нуль відходів. Він в такий, бачите, такий трикутник? А, і внизу, внизу. Отут. Він зближається так, бачите? А, з вами будемо проходити кожен принцип. Перший принцип – це відмова, відмова від непотрібних речей, наприклад. А, є люди такі, мабуть, ви чули, я не знаю, мінімалісти. Вони не, а, так. Да, вони не захламляють свою квартиру, свій вони відмовляються від якихось там речей, які просто непотрібні. Вони не купують там 100 сукнів або там, я не знаю, 10 шляпок вони не купляють, тому що їм потрібно, наприклад, одна шляпка на літо, одна шляпка взимку. Зрозуміли? Вони купують і у них є дуже багато, небагато речей, якими вони користуються. Тож вони не накопичують ці речі, не складають у своєму домі. Вони відмовляються. А, і тут дуже, ви бачите, цей, ця частка а, трикутнику, вона найвеличезніша. Тож коли ви відмовляєтесь, ви вже не а, производите а, сміття. Коли ви там, наприклад, мама вам не купить там, я не знаю, цукерок в упаковці яка не переробляється у смітнику буде менше вже сміття правильно? Друга така частинка яку ми з вами будемо проходити ми все будемо з вами проходити окремо я вам просто взагалі зараз розкажу про це щоб у вас картинка в голові була тому що це основні принципи. Їх написала француженка Беа Джонсон. Хто старше і захоче почитати книжку, ви можете її знайти в інтернеті, вона безкоштовна в електронному вигляді, називається Будинок нуль відходів. І основна концепція цього Зіровес нуль відходів полягає в тому, що і основною ідеєю. Є скорочення виробленого нами сміття шляхом використання багаторазових предметів. Я питала, у кого є багаторазовий там, стаканчик або пляшка? Вот. І ви відмовляєтесь від речей, які. Та, або а, ви обираєте речі, які використовуються у природі. Тобто природні, знаєте, кажуть, екологічні речі. І Аня сказала про бамбукову щитку, вона екологічна. А у вас її ще немає. Ну, скоро вже буде. ми також полягає в тому, щоб підходи, вони не потрапляли на смітник. А що в полігон? А, або, щоб вони не підтрапляли, мож, можливо, хтось з вас чув, а, на сміттєспарювальний завод. Чули таке? Так. Так. Якщо помієте, чи це класно а, мати в Україні такий сміттєспарювальний завод? Не. Ні. Ні. А знаєте, кому не класно? Тим, хто Потому, живе... Бо тому, що рядом. буде дим уходити в... О, ну, точніше, От, ви розумієте, що, що заряд не вже. Як дякую тобі, ти такий розумний. Дякую. Ти правильно кажеш, тому що а, навіть якщо у нас будуть ставити такі спеціальні, а, як вони називаються, фільтри, то це не, не говорить про те, що не буде виходити газів або а, шкідливих речовин у повітря. А ви ж знаєте, я вам а, сьогодні дам завдання подивитись два мультика, а, і там якраз буде а, один з них про, а, клімат, про клімат, і як а, а, хто знає про обмін води в, у природі цикл? Всі знають? Всі знають, що повітря, воно по планеті гуляє по всіх странах. Так. А, на, да, навіть на полюсі. Що все пов'язано. Якщо ви тут викидаєте або щось робите на дуже добрі речі, то це, це може на собі відчути якась дитина, яка живе в Африці, або в Америці, або там в Аргентині, будь-де. Розумієте? І е, задача зараз людей, взагалі всіх людей, Складається у тому, щоб ну, зрозуміти свої поступки, які ми робили, що вони були неправильні, що дорослі багато помилок зробили в своєму житті. І зараз навчитися бути більш екологічними і думати про всю планету, а не тільки про свою країну. Тому що ми пов'язані і те, що викидається тут, і те, що робиться тут, воно обов'язково випливе десь в іншому кінці планеті, планети. Так, ага, я оцю вам картинку покажу. Вона дуже класно а, показує а, той трикутник. Він тут також повторюється, але він тут трошечки розкритий, розширений. А, тому що опираючись на свій практичний екологічний досвід а, да, і особливості нашого українського менталітету, а, можна додати ще декілька «р», не тільки але вони пов'язані і об'єднуються. Я буду про кожне розповідати потім вам. Не хвилюйтесь, якщо слова, якщо ви англійську не читаєте, це не страшно я буду українською, або трошки російською розповідати, тому що моя, е, ну, як щоб до вас дійшла інформація, але е, ви повинні вже на слух приймати якісь нові слова, такі як zero waste, і що воно перекладається як нуль відходів або ноль відходів. Е, бачите цю лейочку і багато-багато такого сміття я намалювала. І ми з вами будемо вчитися, щоб у нас, е, щоб ми з вами уникали цього. Щоб ми з вами, отак от, от, від половини, отак от, от. І щоб у нас з вами, як у цієї прекрасної француженки, подивіться, у неї сім'я, три людини, одна дитина, по-моєму, і двоє дорослих. І у них за рік ось стільки сміття на полігон їде, бачите? В одній руці поміщається, в одній баночці. За рік, за рік. Це круто, правда? Хочете так навчитись? Mm -hmm. uh, так, повертаюсь uh, ще раз на цю сторінку. Так, у нас з вами другий uh, квадратик, ми з вами не, не роздивилися, ну, квадратик, а uh, uh, Зменшення споживання. Як це можна... Зробити. Ну це можна зробити, коли у вас з'являться якісь речі багаторазового використання, наприклад, торбинка, ви не будете покупати кожного разу в магазині, не будете перестанете брати пакетики, у вас буде сумочка така, я вам її покажу, і ви будете з нею ходити постійно в магазин і брати в неї або там Огурчик, або картоплю, або морковку, або яблучко. Зрозуміли? Так. Да. Так. Да. Наприклад, якби у ваших батьків або у сестри, старшого брата, був багаторазовий, багаторазова чашка. Я знаю, що у нас зараз багато людей п'ють каву на вулиці, так? У нас багато кав'ярни стало. І дуже багато людей купує каву на, а, з собою, у такому, називають його а, паперовий стаканчик. Так. Бачили? Так. Скільки з таких паперових стаканчиків викидається потім? Бачили? Так. А, і представте, якщо кожна людина, доросла, наприклад, да, йде там на роботу або з роботи і бере один стаканчик на день то у в році скільки днів хто знає? 369 365 днів. Тож представте, якщо тільки по одному стаканчику вони беруть, то це на рік 365 стаканів викинутих. А якщо а, у них буде багаторазова чашка, яку вони з собою будуть брати, вони хоч, хоча б один стаканчик викинуть такий, Ні. Ні. і виходить, що у них буде нуль відходів, класно? Так. От. Якщо у вас буде, наприклад, ось ця багаторазова, не багаторазова, а бамбукова щітка, вона розкладається, вона екологічна, а, вона нічого після себе не залишає у землі. І ви також можете, і вона коштує, мабуть, навіть дешевше, ніж пластикова, мені здається. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, 20 гривень вона коштує. А, то ну, ви після себе також не залишали нічого. Скільки разів на рік вам uh, змінюють uh, зубну щітку, батьки? Один, два? Один, але не два. Так, комусь не один, три. а комусь два. І це не переробляється, це не можна переробити. Uh, у нас немає сміттєспального заводу, і це гарно, що його у нас немає. І я б не відправляла туди цю зубну щітку. Але якби була така бамбукова, uh, то це було б дуже гарно. Ви б також після себе на землі нічого б не залишили. Вона б за пару років, а можливо за 6 місяців, вона б розклалася і все в землі. Дерево воно в землі, воно швидше розкладається. От. А це зрозуміло про цей пункт? Так, О, так. добре. Так, ми з вами доходимо до третього пункту. Він називається реюз. Реюз переводиться як повторне використання. Наприклад, є люди, бабуся, наприклад, моя, вона завжди повторно використовує, навіть якщо вона отримала там в магазині пакет, цей, вона його постели від відро і буде використовувати для збору сміття або відходів. Ну зрозуміло, вона, вона його перевикористовує, або там завернути в цей пакетик щось інше, або е користуватися їм там не два рази, а більше разів. Наприклад, коли у вас є старша сестра і ви поносили плать, сукню або дюкку або будьку якось і дали своїй там молодшій сестрі поносити, це повторне використання. Коли мала поносила, ви берете всі ці речі, які вже на вас малі, і віддаєте свої, там мама віддає свої подрузі, у якій народились дітки. І вони теж можуть використовувати Ваші речі. Так, незрозуміло. В мене... А, електрощитка. Все, зрозуміло. Ну, електрощитку ви не зможете замінити, це дуже, зовсім інша річ. У мене кожного року мама своєму крестику теору віддає їм Не чую. Давайте зараз ми закінчимо, а ви потім будете зі мною ну, задасти свої питання і зможете розповісти свої історії, що ви там вспомнили. Добре? Згадали? А, так, у нас реюз. Це, наприклад, коли діти беруть пет-бутилку і не викидають її у смітник, не здають її на переробку а біля свого дома або на городі використовують там, ну на городі, понятно, там а, можна використовувати, використовувати по-різному, мама або бабуся підскаже. або ви зробили такий, знаєте, поїльничок для а, кошечки або собачки, або для пташок, або зробили такий, а, ви з пакету з-під молока тетрапаку можете зробити домик для птічки, для пташки, розумієте. Ви перевикористовуєте. А, далі. Ви можете мені привести приклад свого повторного використання, якоїсь речі? Можна мені розповісти? Давай. Наприклад, кожного року, коли речі на мене більше, стали малі, ось зараз ми якраз скоро будемо, Втім, ми Тимуру, нашому крес... мамному креснику, віддаємо всі речі, Малія. Mm -hmm. І в мене ще планшет вже розв'язується, тобто. Тому... Точно, Я ти так смачну. сказав. А, як знаєш, кажуть, а, купила мама новий телефон, а значить вона свій старий віддає татові, наприклад, або дочці своїй. Старший, а старша така подивилася, у неї новий телефон, а вона свій віддала малечі, а малеча сказала, ну мені дали новий, тому я свій старий віддам бабусі. Ну якось так, так? і нічого не викидається, і все перевикористається а, іншими людьми. Тому що коли вам дають щось таке, наприклад, а, ми називаємо це беушні речі, а, вони для когось становяться беушними, а для нас вони становляться новими. У вас такої речі не було, але зараз вона у вас є, і для вас вона становиться новою. І ми доходимо до пункту «Переробка», «ресайкл» називається на англійській мові. А, переробка – це про сортування. Тут ми з вами… Тут понятно, так? Да? Тут понятно? Так. Да. Ну, добре. Да. А скажіть, у вас біля вашого дому або там… Біля вашого району, чи є якісь баки для переробки, для сортування? Хоча які, я не знаю. Хоча. Ні, просто на не мають. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. Не видаляю. там видаляю. або видаляю. або видаляю. Не видаляю. Не що вам більше подобається? Або, таку, знаєте, є ось такий пальчик. Ага, два немає. Ну, в принципі, можна, да, там, а, можна потроху, потрошку а, займатися біля дому сортуванням. Можна. Три немає, да. Я вам скажу, що коли у нас немає де здавати щось на сортування біля дому, то ми збираємо у себе вдома все, в одному контейнері можна це робити, збирати, а перед виходом з дому ми все це перебираємо, всі відходи сортуємо їх і виїжджаємо до пункту, який збирає все для переробки, для, ну, для переробки для ваших підходів. У Харкові, а, ви, хто знає Харків, Zero займається на Малопанасівській біля а, ж, а, ЖД вокзалу, хтось знав? Ні, а є десь в Люботиніце? В Люботині також є. Я попрошу Аню е, написати адресу в телеграмі, щоб ви також знали, де це робиться. Добре? В Люботині є, тому що Люботин, ми хочемо, щоб він став першим містом в Україні, який буде прикладом для всіх інших міст, для всіх інших міст в Україні, містом нуль відходів. Якщо багато дітей і дорослих навчаться цим принципам, ви зможете до себе, в своє місто, до вас будуть їздити, знаєте, як на екскурсію люди, щоб навчитися. А це привлече туристів до вашого міста. А це привлече гроші до вашого міста. А коли до вашого міста прийдуть гроші, то ви зможете а, своє місто покращити. Бачите, це така, такий зв'язок, логічна цепочка така. Ой, не малюйте, будь ласечка. Вот. Тож ми з вами дійшли до останнього пункту, він називається РОТ. Компостування або органічні відходи. Коли ми з вами навчимося, а, після того як навчимося всім цим пунктам, а, є такий складний для людей пункт, як, а, як же все ж таки а, компостувати а, вдома, в квартирі або як е, свої відходи з, органічні окремо складати від інших. Е, в Харкові, наприклад, зі, Харків зі ревесло, вони приймають органічні відходи, тож ви можете збирати і до них привезти там. А якщо ви живете у селі, це легше. Ви можете просто зробити собі ямку і в землі і все, там буде перероблятися, там з'являться, такі э, храбачки да, класні, вони перероблять ваші, э, всю вашу органіку в землю. У нас э, щось э, типу такого є, тільки вже ми особу там почали э, послідкувати, що ми туди кидаємо. Так, а, там так. звичайно. Так, мені, мені треба зараз увімкнути вам. Маленьку демонстрацію фільму. Так. А можете ще в чаті його скинути, а то в мене вже планшет один процент? Що зробити? У чаті потім його скинуть, а то в мене вже планшет 1%. Добре. Як виглядає День людини Зіровест? Дні Зіровест. Подивіться, він баночки бере, мишечок. І йде до роботи. Бачите, каші бере такі в одноразовій упаковці, а там насипав собі у мішечок. Свої баночки помив, які брав з собою. Ну що, подивіться, день звичайної людини починається, ось ця картинка, це людина, яка вивчила принципи Zero West, вам подобається? Так. А це людина, яка ще не вчить а, Zero West принципи, у вас, мабуть, також само, да, зараз на полчасі? Ну, типа такого чи трохи пішло. ну як трохи. А знаєте? Чому різниця? У нього все багаторазове використання, а, у нього всі пляшки, а, він їх наповнює мийложитки, шампунь. Він має скляні баночки, і він просто використовує. Зба, а, можна купити, знаєте, такий, є маленький об'єм шампуня. А можна а... ж купити таку велику баночку, велику, знаєте, на литр там велику і просто переливати у свою якусь там маленьку баночку на поличці. А, в нас Тоді... просто немає, так, щоб можна було без пакетів, без баклач. Ви будете вчитися, ви бачите, вам, вам вже ж показує день звичайної людини, яка вивчила принципи Zero Waste. Так, поїхали далі. А, о, це про те, що я вам казала. А, коли багато буде сміття да, у людини, а коли ви будете а, вивчати принципи зіровейст, у вас буде менше або зовсім нічого. А день починається у людини, яка вивчила принципи зіровейст з того, що у неї, наприклад, завжди є щось з собою взяти. Наприклад, це може бути у скляній баночці, або у пластиковій багаторазовій. Коли вам мама, наприклад, дає з собою бутерброд, або там горішки якісь, ну щось таке, знаєте, фініки, щось поїсти. Ізюм, я не знаю, що ви любите, там сушку якусь, яблука з з собою. Коли ви не купили їх на вулиці, взяли ключик і пішли, купили, а коли ви взяли щось з собою з дому. Коли ви взяли з собою мішечки, щоб купити продукти і баночку, яка вам потрібна, щоб купити там, наприклад, їжу в магазині на розвес. Ну, наприклад, на обід. Так, пройдемо ще тут. От, бачите цю різницю? Там, на вулиці, він, якщо людина не знає, в принципі, в вона просто купує в одноразовій упаковці і викидає у смітник. А людина, яка вивчає принципи зіровеств, вона розуміє, що так недобре. І класно, коли ти спіклуєшся про своє довкілля і нічого після себе не залишаєш і не викидаєш. Коли ти взяв цю баночку і потім її там, а да, він просто помив її. Так, да, це він викинув. Я просто з вами зараз пройдусь, добре, по, по фільму. А, можливо, ви не бачили такі контейнери в супермаркеті, а, можливо, просто не, а, ну, у нас це просто стоїть, знаєте, так, в мішках відкритих або в таких боксах а, в АТБ стоїть, і можна взяти з собою, ну, насипати у щось своє. А багато чого, багато різних каш, вони прям так і стоять на колишках, вони в а, таких, а, Шуршики, відкриваються, пакетики, вони не переробляються. Тому, ну, хоча б шукати такі, які, ну, наприклад, в бумажній пакусі паперові. Або класніше, якщо у вас взагалі не буде е, ніяких відходів потім, ніякого сміття і будете брати, мабуть, у Люботані хтось відкриє перший в Україні, перший в Харківській області Zero West Shop, якийсь такий, де ви будете просто набирати продукти крупи, каші у свій мішечок без пакету, без упаковки От. і чокати, що ще у нас було а, різниця в приготуванні День, день. Тут він помив, ну все, ну, все в принципі, а, ну зрозуміли, да, яка різниця між людьми, які вивчили принципи Zero Waste і які не вивчили? Так. Є різниця? Так. так. Тож ми з вами повертаємося до нашого домашнього завдання. На сьогодні у нас з вами все майже закінчилося, а ну, включайся, будь ласочка. Домашнє завдання для вас. Я вам в телеграмі в групі скину посилання, щоб ви подивилися два класних мультика. Називається «Спросів у Альберта». Це німецький мультик. Він буде в російській озвучці, тому що на українське я не знайшла. Вы ви його по подивіться, там 20 цілин, домашнє завдання в Телеграм, вот да? Да, звичайно. Я вам скину все в Telegram. Я вам зараз просто хочу розповісти, що вы ви будете робити цей тиждень. Добре? А потім, е э, скажіть, будь ласка, чи є у вас свої соціальні мережі? Там я да. не знаю, або там Інстаграм, де ще діти сидять, я не знаю, лайки? Є. Є. Якщо у вас немає, то є соціальні мережі у ваших батьків, так? Так. Ви можете використати їх аккаунт. Поговоріть з ними і скажіть, що це дуже важливо, розповісти про екологічні якісь проблеми. Можливо, вони вам одразу заведуть свою сторінку. Може, і ні. важно. Тобто, ваше завдання буде, після того, як ви переглянете два мультика, ви повинні будете або через фото якесь придумати, через відео, або в текстовій формі, можете написати в тетраді в своїй на, на, на, на листочку, розповісти, про що ці мультфільми, яку вони піднімають проблему, і як треба робити людині, щоб уникнути цієї проблеми. Намалювати свою, а, а, намалювати, якою ви бачите чисту Україну, малюну, ну, як ви хочете. Хочете фломастерами, хочете мелками наставки, тобто, хочете карандашами або а, красками. Чим вам подобається? Робити свій. Пам'ятаєте ту картинку, я вам казала? Коли ми щось з вами представляємо, в наш, коли ми щось думаємо про щось хороше, вона обов'язково збудеться. Пам'ятаєте? Чи не пам'ятаєте? О, хтось написав так. Ваше завдання буде намалювати, якою ви бачите нашу «Чисту Україну», і також виставити цей малюнок в соцмережах, або в школі, або в кафе, або повісити в під'їзді, або, якщо виходите у якісь гуртки, принести туди і показати своїм друзям. Зрозуміло? Да. Розповісти, про що, де ви вчитесь, а, і а, для батьків, а, бачите, я четвертий пункт такий поставила, щоб вони відмітили хештег ZeroWestCamp. Напишу в Телеграмі, скину вам а, ссылки, посилання на мультфільм. Бажаю вам гарної, гарної неділи. Хочу неді... задати випрос? Так, да, давай. Випрос правильно сформулювати. Нам искать эту группу Телеграма Зеро West или она, сама, или она сама появится в Телеграме? Она, ссылка на группу в Телеграм у вас есть в письме, которое отправили на почту. А, все, понял. Можно питание? Можно. Друзья, э, я живу в селе. Так. И по-другому у меня э, взагалі немає таких баків, які э, сортують сміття. Так. И зараз... Э, віде війна і ну як мені його сортувати? Дивіться, я живу в селі і у нас немає баків для сортування. Як я це роблю? Зараз дуже дорого коштує вивезти кудись сміття, але в місті є, ти можеш пошукати на карті в Google Maps, переробка відходів. Зрозуміла? Пункт. Знайти такий пункт. Прозвонити спочатку, нікуди не їхати. Чи вони працюють, чи це стара інформація. А, чи приймають вони, в якому вигляді вони приймають. Просто дізнатись, чи є це у вашому найближчому пункті. Подивіться. О, у нас це є. Я коли виїжджаю, я просто, в місті є такі баки, я просто можу вивести до, до цих баків і пед просто пет скласти туди. Зрозуміло? Я вже такий великий пакет назбирала тут і там через місяць-два поїхала і вивезла. А, і також треба буде, ну, вчитися, щоб уникати а, зайвого пластику, який не переробляється. Ну, можливо, Дуже дякую з першого заняття. Давай питання. Дивіться, скажіть, будь ласка, що вам таке, такого запам'яталося з цієї лекції? Що вам було таке корисне? Щось нове. Що ви потрібні нове? Сьогодні день знань, то ж нове повинно бути ось в сьогоднішній день, по четвер. Ви всі вимкнули мікрофони, тому, коли ви щось кажете, я бачу ваше... Дякую. Що, нічого голового не дізналися? Ні. Хто нічого не дізнався на голову? Не бачить, покаже. Я не знала, як треба правильно сортувати сміття. Ну, я про це треба? ще... Треба викидувати на куди сміття. Я це не робила, але для ніяких люди це дуже часто роблять. А ще ви, ви дізналися про те, що ви майбутнє нашої країни, чи ні? Так. Що від вас залежить особисто, від кожного з вас, чи буде вона чиста, чи нечиста. Ну все, давайте закінчувати на сьогодні, добре? А, я вам бажаю гарних вихідних, подивитися класний мультфильм, зробити завдання домашнє із задоволення, а, намалювати найкращі малюнки, які ви можете. Можна малювати навіть на планшеті, якщо забажаєте, або в телефоні. А, щоб у вас все вийшло, щоб ви навчилися робити класні проекти, а, і щоб, ну, хтось з вас таки виграв суперприз, хто хоче підіймати ці стартувальні баки, а у вони будуть До побачення. До побачення! До побачення! Гарного настрою всім! До побачення! До побачення.